Війсьмак сповнений естетства? Легко знаходиш баги? Можеш відрізнити UI від UX? Полюбляєш тести? Ти тестувальник UX, який нам потрібен? Запиши відео-інтерв'ю англійською мовою і надійшли на remontemployees.com Навіщо? Щоб тестувати цікаві проєкти для закордонних замовників і набувати унікального досвіду! Все! Ми вже чекаємо!